Mats Willemsson och förhinder. Julia Kronlin. Förhinder. Lena Ljungbäch. Cars ja. Lund. Ja. Tankvist? Törnqvist. Ja. David Nilsson. Ja. Lisa Gärts. Förhinder. Det är Ja, förlåt. där? Jaha, då går vi vidare och då gäller det punkten 1 är justering. Och då vill jag informera om att ärende 4, avsägelse och fyllnadsval, behöver justeras omedelbart. Kan vi besluta om omedelbar justering på ärende nummer 4, avsägelse och fyllnadsval? Just... För att ta en mening till så ska justeringen äger rum i omedelbar anslutning till sammanträdes slut. Och då är den ställda frågan, kan vi ha omedelbar justering på ärende 4 i de tillgängliga fallen? Justering av övriga ärenden sker måndag den 29 april klockan 16 i rum 0358 på entréplanet. Det är KD och Socialdemokraterna som står på tur kan få förslag. Janne Bohman hörde jag och Tobias Karlström. Och då kan vi ta och besluta detsamma. Fastställande av dagordning. I kallelsen som är utskickad står det under val av styrelsen till TB Holding AB, TB Fastighets AB och TB Miljövärme att det till till slutet av årstämma 2019. Och det är en eh, liten malör. Korrekt år ska vara 2020. Kan vi notera detta? Är vi helt överens här. I kallelsen står det också att val av revisorer och revisorsersättare beslutas i samma ärende som val av styrelse i bolagen. Beslut om revisor och revisorsersättare behöver dock tas i en separat ärende före val av styrelse eftersom val av revisorer alltid ska beslutas om före ledamöter och suppleanger. Val av revisor och revisors ersättare läggs därför in som en punkt före val av styrelse inklusive ordförande, första vice ordförande och andra vice ordförande i respektive bolag. Och Då ställer jag frågan, kan fullmäktige besluta att val av revisor och revisors ersättare läggs in som enskilda ärenden före val av styrelse inklusive ordförande, första vice ordförande och andra vice ordförande i respektive bolag? Och då klubbar jag detsamma. Kan fullmäktige därefter fastställa den för övrigt utsända dagordningen med ovanstående ändringar? Och då tackar vi för detta. Och kommer till punkten tre som är frågor. Och i det här fallet så har vi en fråga som har inkommit till dagens sammanträde. Frågan ställs av Eva Petrus, Miljöpartiet, till kultur- och fritidsnämndens ordförande Birgitta Kasik. Och Då ger jag ordet till Eva Petrus. Ordförande, ledamöter och åhörare. Det här är en fråga till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Birgitta Kasik. Och det har kommit till vår kännedom att den moderatledda alliansen har för avsikt att lägga ner den kommunala musikskolan med den individuella musikundervisning inom Täby kulturskola under hösten 2019. Anledningen som man ges är att den går med underskott. I sin kommunikation till musiklärare och föräldrar har man sagt att ett nytt koncept införs för den kommunala verksamheten med fokus på gruppundervisning i konst, teater och musik i nära samarbete med varandra. Att kultur är viktigt och att kultur måste få kosta är nog alla överens om. Såväl den av regeringen tillsatta kulturskolutredningen som regeringens kultur skoleproposition framhåller vikten av att kommunerna tillhandahåller en kulturskola med bredd och hög kvalitet som är tillgänglig för alla. I de debatter som har pågått i de här sociala medierna under den senaste veckan mellan föräldrar och andra engagerade och nämndens ledamöter har man från politikens håll velat framhäva att gruppundervisningen som ett attraktivt alternativ där kommunen gärna vill göra extra insatser. Man har alltså valt en detalj om gruppundervisningen ur skrivningen och målformuleringar och har låtit den bli vägledande för Alliansens föreslagna beslut att avveckla den kommunala musikskolan. Detta är på flera sätt missvisande. Bortsett från det faktum att flera remissinstanser var kritiska till just den formuleringen så finns det heller inte kvar i den färdiga propositionen. Där uttrycker man sig betydligt mer övergripande och i fallet med Täbys kommunala musikskola är det relevant att stanna till vid just Kungliga musikhögskolans remissvar. Vilket betonar att utredningen är grovt förenklar forskningsläget och ger läsaren en felaktig uppfattning om att musikpedagogiska forskare enhälligt skulle rekommendera gruppundervisning framför enskild undervisning. Man exemplifierar med flera studier som pekar åt motsatta håll. Det som utmärker den individuella musikundervisningen vid Täby kulturskola är- –att det faktum att de 18 musiklärarna är mycket högutbildade och innehar utbildning- –vid musikskolan som är erkänt skickliga, pedagogiska och inspirerande. Dessa lärare är en garant för musikskolans höga kvalitet. Den moderatledda alliansen har inte kunnat visa hur man framgent ska kunna säkra en hög kvalitet- en bredd i utbudet som även innefattar smala instrument samt säkerställa tillgänglighet för alla barn. Min fråga är, är den moderatledda alliansens förslag till förändring av kulturskolan i linje med den samlade bedömningen från regering, utredare, remissinstanser och aktuell forskning av hur en bra kulturskola med bredd och djup och hög kvalitet som är tillgänglig för alla barn ska se ut? Tack! Ja, frågan är ställd och det innebär att det kommer ett svar från eh, ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, Birgitta Kasik, Moderaterna. Varsågod. Tack för det, herr ordförande, kära fullmäktigeledamöter, eventuella åhörare. Ja, Eva, du hade ställt en enkel fråga, men för mig är det här en mer en interpellation. Men mitt svar till dig är ja. Eh, Du, du, du Remissinstanser och aktuell forskning av hur bra kulturskola med bredd och djup och hög kvalitet som är tillgänglig för alla barn ska se ut. Och då är alltså svaret ja. Om jag ska gå in i här lite grann på alla dina frågor så att säga som du har här så... Så står det att en inkluderande kulturskola på egen grund. Det gjordes alltså en utredning av statens offentliga utredningar 2016-69. Och där står det att en kommunal kulturskola ska ge barn och unga möjlighet att lära, utöva och uppleva konstuttryck i första hand i grupp. Bedrivas på... <kör> Barns och ungas fria tid, fritidsverksamhet alltså. Pe präglas av hög kvalitet och en konstnärlig bredd med en verksamhet inom tre eller flera konstutstycken. Tillämpa en, en, pedagogisk som, en pe pedagogik som utgör från barnets egna erfarenheter och intressen. Ge barn och unga goda förutsättningar. Att ha inflytande på verksamhetens utformning och innehåll. Så svaret på, på din fråga Eva Petrus är ja. då har vi alltså fått både en fråga ställd och ett svar avgivet. Kan fullmäktige anses frågan besvarad? Ja då är frågan besvarad. Det är ingen in interpellation. Ska vi låta dig få någon kort kommentar för frågor och svar ska vara korta i det här sammanhanget? Det är eh, ordförande, ledamöter och åhörare. Eh, den statliga utredning som Birgitta Kasik hänvisar till har ju i steget därefter, alltså som det ser ut så går ju den sedan ut på remiss. I den remissrundan fick den ju eh, väldigt hård kritik. Och i den eh, återkopplingen, när man sedan la den färdiga propositionen, så hade man ju då även gjort sina förändringar. Och tagit bort den här satsen när det gäller att alltså, eh, undervisningen skulle ske i grupp. Eh, när att spela i en ensemble. Det är en del, men att lära sig ett instrument är en annan sak. Att då i det här fallet spela i grupp gör det svårt- både för den enskilda eleven, likväl även för eh, läraren. I början när ingen kan instrumentet så är det ju eh, högst troligt- att det fungerar relativt väl. Men så är ju barn unika och de utvecklas och har- Tålamod och intresse för olika saker och kommer lägga ner olika lång tid. Vilket gör att därefter är det väldigt svårt. Precis på samma sätt som vi pratar om individanpassad utbildning när det gäller skola. Så kräver även detta individanpassad utbildning för våra barn när det gäller att träna sina instrument. Tack. Ja, vi tackar för det extra inspelet. Jag vill passa på tillfället att ge en liten kommentar utan att gå in i själva sakfrågan. Kommunfullmäktiges arbetsordning, som är antagen 2015 i oktober, har en punkt 31 där man säger att ledamot kan också framställa en fråga vid sammanträdet. Frågan ska ställas till ordförande i berörd nämnd. Och så långt är vi ju rätt på banan. Frågan bör besvaras vid det sammanträde då den har framställts. Om den tillfrågade förklarar sig beredd att svara på frågan. I annat fall besvaras frågan vid nästkommande sammanträde. Interpellationer och frågor får besvaras även om inte mer än hälften av ledamöterna närvarande i fullt sammanträde. Och så är ju fallet vad jag kan förstå. Och eh, i det läget så vet jag inte om eh, du vill ha någon ytterligare kommentar. Jag bara lite. Okej. Okay. ordförande fullmäktigeledamöter. Ja, men Eva, en grupp, det kan ju vara två till tre personer. Det kan vara fem till tio personer och vi alltså individuell musikundervisning kommer ju att finnas kvar i Täby. Vill du spela individuellt så får du spela individuellt. Det blir ju bara en annan utförare. På det individuella instrumenten så där har du fel. Lyckliga kommentarer, Varsågod Eva. Ja, alltså det som Alliansen har lyft fram, det är ju gruppundervisningen. Men om det nu ändå är som så att den ändå ska vara kvar, så är min fråga, varför kan inte den kommunala musikskolan då få vara kvar och genomföra den här utbildningen? Det är ju ändå som så här, det jag reagerar lite mot det är att man säger att den inte går runt. Och då är det en reflektion från min sida med erfarenhet av att ha suttit ganska många år i barn- och grundskolnämnden, Det här är ju ett sätt att få barn av olika anledningar att få utlopp för sin kreativitet. För mig är det mindre viktigt hur vi får dem till skolan och hur vi får dem att må bra. Men att vi tror att kulturen är ett sätt att vara en del av en, ett barns uppväxt, det är jätteviktigt. Och har vi då en... Kompetent. Vi har, alltså, jag, om, nu får jag tolka i det här fallet alliansen, men jag, jag tror ändå att alliansen tycker att de här 18 stycken pedagogerna som är anställda är duktiga. Det hoppas jag i alla fall. Eh, jag tror också att man tycker att de här 18 personerna har tillräckligt god utbildning och erfarenhet. Då är min fråga, varför bryter man sönder då ett koncept som uppenbarligen har fungerat? Har man däremot ansett att de inte är bra och inte gör sitt jobb, då har man ju ett arbetsgivaransvar att se till att de får en kompetensutveckling så att de kan leverera. Så, så jag, jag har lite svårt att se varför man i det här fallet väljer. Är det här en ideologisk fråga? Är det därför man gör det här? Är det en privatiserings-IB? Och varför lägger man den här just nu? Varför har man inte gått ut och varit tydlig med det i valet? Det verkar som om kommunstyrelsens ordförande läste mina tankar. För jag har den bestämda uppfattningen att... Breda frågor blir väldigt olyckliga om de kommer in i en sån här diskussion. Vi kan vara helt överens om att det är en frågeställare och en som svarar. Men man går djupare och djupare. Och det är ju helt rätt som Eva har sagt alldeles nyss. Att I vissa lägen så kan det ju komma in och De kan vi ju definitivt inte hantera i kommunfullmäktige på det här viset. Så jag skulle nog vilja summera det hela till att än en gång upprepa vad jag sa. Svarar nu inte direkt utan låter mig komma till två meningar i varje fall. Kan fullmäktige anse frågan besvarad alternativt att det blir på det viset att Eva eller Miljöpartiet kommer tillbaka med någon interpellation där man så att säga gör en, en annan djuplodning. I annat fall så hamnar vi i ett... Ganska knepigt läge. Varsågod. Kommentar nu bara. Ordförande, ledamöter, och åhörare. Då gör vi som så att... Eh, jag har ju fler frågor som ni säkerligen förstår som jag behöver besvara det. Så att, eh, Birgitta, jag återkommer med intervention och vi får nöjt att debattera här fler gånger. Tack. Okay, då tackar jag också. Då repeterar jag den tidiga frågan. Kan fullmäktige anses frågan vara besvarad? Och då är detsamma. Och då har vi kommit en bit vidare. Och då är det inkallande av ersättare. Varsågod, då får jag lite hjälp igen. Marie Sjölund ersätter Filippa Reinfeldt. Järdheim Makowski ersätter Thomas Öster. Björn Wienqvist, Lars Lindberg. Elin Ekeroth ersätter Barbara Stene. Axel Nordin ersätter Annika Gryhed. Eva då ersätter Stefan Andersson. Pietro Marquesi, eh, Stefan Orell, Lena Ljungbäck ersätter Per Rosengren. Gunilla Törnqvist ersätter Camilla Brudin Och Didi Schinn ersätter Niklas Sven. Vi har hört den här uppläsningen. Kan vi fatta det beslutet som förleder detsamma? Då har vi kommit till punkten 4 avsägelse och fyllnadsval och som tidigare nämnts har vi omedelbar justering på detta ärende om avsägelse och fyllnadsval. Och då vill jag alltså markera att den omedelbara justeringen kommer att ske omedelbart efter detta mötets avslutande. Jag lämnar nu över ordet till valberedningen som företrädes av ordföranden Stefan Osman Moderaterna. Varsågod. Tack för det herr ordförande ledamöter och ersättare. Vi börjar med avsägelser. Och då har vi Nick Reimann, Socialdemokraterna som andra vice till lika ledamot i kommunfullmäktige samt ledamot i valnämnden till lika andra vice ordförande. Sedan har vi karl henrik Svensson, Moderaterna, som ledamot av SRMH. Och sen har vi Rolf Eriksson, Moderaterna, som ledamot i TB Holding AB. Och Thomas Nilssonne, Moderaterna, som ersättare i T-behovning AB. Och beslutsförslaget är då kommunfullmäktige föreslås bevilja avsägelserna och hemställa hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning efter Nick Reimond, Kan vi ta rätta beslut? Sedan har vi valärenden och tidigare bordläggda ärenden är då val av ombudsersättare till Svealands kustvattenvårdsförbunds förbundsstämmor. För Moderaterna. Det var långt ord. Och det är Johan Alginon, Moderaterna. Sedan har vi val av ny ersättare i barn- och grundskolennämnden efter Mikael Jönsson, Moderaterna. Carl-Henrik Svensson, Moderaterna. Sedan har vi val av ny ersättare i socialnämnden efter Josefine Friman, Liberalerna, Bodläggning. Det var de val... Jag vet inte om du, det var tidigare bordläggare. Jag vet inte om vi ska ta en klump eller? Vi kan ju ta det i äh, lämpliga delar så Kan vi ta dessa beslut som nu har förelagt oss. Och då har vi då nya valärenden och det är då val av andra vice ordförande kommunfullmäktige efter Nick Reimand, eh, Socialdemokraterna, bordläggning. Val av ny ledamot i valnämnden till lika andra vice ordförande efter Nick Reimand. Socialdemokraterna boläggning. Val av ny ledamot i SRMH efter Karl henrik Svensson moderatna, Gerard Markowski Moderaterna. Sen har vi val av ny ersättare i SRMH efter Gerard Markowski moderatna, Emil Bortes moderatna. Sen har vi val av ny